Moi. Mä olen Laura Huuskonen, parisuudekeskus Katajan asiantuntija. Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta toiminnassa. Mä juttelen nyt hieman siitä, että millaisia tunteita, erilaisia tunteita, kun perheenjäsenen sairaus saattaa herättää, ja miten toisaalta nämä kumppaneiden tunteet vaikuttavat siihen parisuhteeseen. Silloin kun jollain perheenjäsenellä on sairautta, niin molemmat kumppanit Käy mielessään läpi erilaista tunteiden vuoristorataa. Ah, molemmilla kumppaneilla on oma käsityksensä sairaudesta. Olemat pyrkii parhaansa mukaan sopeutumaan tilanteeseen ja, ja selviytymään siitä parhaalla katsomallaan tavalla. Ah, sellaisen parin, joka elää sairauden kanssa, niin sitä ah, parisuhdetta kohottaa hyvin monenlaiset tunnetilat, hyvin monenlaiset roolit. ja Näiden tunteiden ja erilaisten roolien käsittelytaidot on avainasemassa, myöskin sen parisuhteen tulevaisuuden kannalta. Ja tähän vaikuttaa meidän aikaisempi elämän historia, meidän kokemukset ihan lapsuudesta saakka, meidän aiemmat kokemukset vaikeista tilanteista. Sellaisissa tilanteissa, missä alkaa olla hankala pärjätä niiden omien tunteiden kanssa tai niiden uusien roolien kanssa, niin kannattaa hakea ulkopuolista apua mahdollisimman varhain, jotta ei synny mitään ikäviä noidankehiä siihen meidän tunnevuorovaikutukseen. Me kumpikin osataan toimia pikkusen paremmin siinä tosi, tosi hankalassa tilanteessa. Usein voi olla niin, että jos omalla kummalla kumppanilla on sairautta, niin hän kokee itsensä vialliseksi, riittämättömäksi, voi olla vihainen, pettynyt itsensä, pettynyt koko elämään. Viha herää tosi luonnollisesti näissä tilanteissa, on tosi normaali tunne, kun meitä pakotetaan johonkin sellaiseen tilanteeseen, mitä me ei ole itse valittu. Mutta myös sairastuneen kumppani voi tuntea vihaa, voi myös tuntea turhautumista, toivottomuutta, avuuttomuutta sairaus ja sen aiheuttamat kaikki oireet, kivut, muutokset elämää. Voi herättää sellaista vihaa, joka ei ole kohdistettu kumppaniin, vaan just tähän pahkoon, mihin se sairastuminen meitä vie. Nämä avuttomuuden tunteet voi johtaa siihen, että kumppani voi pyrkiä jotenkin piristämään sairastunutta, keksiä jotain kivaa tekemistä, kuittaa tilanteita huumorilla tai yltiopositiivisuudella yrittää niin kun, päästä pois siitä hankalien tunteiden ja hankalien tilanteiden käsittelystä. Tai jotenkin pyrkii lohduttaa toisen sairautta pois ja, ja se ei kyllä onnistu. Silloin jos meillä uh, jatkuu pitkään tällaiset vihan ja pettymyksen tunteet, siinä on riski, että ne muuttuu ajan kanssa katkeruudeksi kyynisyydeksi koko elämää kohtaan, ja silloin jos huomaa itsessä tai kumppanissa näitä piirteitä, niin on tärkeää kyllä pysähtyä. Miettiä, miten me voitaisiin hyväksyä tämä sairauskin osaksi meidän elämää, pyrkiä elämään mahdollisimman hyvää elämää siitä huolimatta. Omasta mielestä kannattaa keskustella myös terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Jokainen meistä ansaitsee parhaan mahdollisen arjen siinä elämäntilanteessa, missä me ollaan. Tässä kuvassa kuvataan järkeä ja tunteita. Ne on kuin norsu ja ratsastaja. Tämä iso norsu kuvaa tunteita. Pieni ratsastaja kuvaa järkeä. Useasti ratsastaja luulee, että tuo iso norsu tunteet tottelee häntä aina, mihin tahansa mä haluankin mennä. mutta Yleensä on niin, että tuo että norsu on kyllä se, joka määrää tahdin ja suunnan. Aa. Tunteet kulkevat ihan omia polkujaan ja meidän täytyy vain yrittää pysyä niiden kyydissä. Meillä herää tunteita ihan jatkuvasti, hyvin spontaanisti erilaisissa tilanteissa, erilaisista asioista, erilaisista henkilöistä, joita me kohdataan tai joita me ajatellaankin. Tunneilla on ihan sellainen biologinen tehtävä. Ne välittää meidän keskustelun tietoa, meidän ympäristöstä, mitä meidän ympärillä tapahtuu, myös elimistössä, millaisia muutoksia meidän elimistössä tapahtuu. Me ei pystytä itse valitsemaan niitä tunteita. Me pystytään tunnistamaan niitä tunteita ja ilmaisemaan niitä tunteita. Mitä merkittävimmistä asioista, tilanteista ihmisistä on kyse, niin sitä voimakkaampia tunteita meissä herää. Ja onpa toteutettu Suomessa Turun yliopistolla sellaista aivotutkimusta, joka on osoittanut, että me tunnetaan tunteita paitsi meidän mielessä, niin ne näkyy myöskin meidän kehon reaktioissa. Me huomataan niitä itse ja sitten myöskin ne näkyy meistä ihan ulospäin. Ja ne tunteet onkin olemukseltaan aina ihan koko kehon tiloja. Yhtä hyvin pienen lapsen kuin aikuisenkin, itku, viha, pelko, häpeä, niillä on aina sellainen kehollinen ulottuvuuskin. Aa, ja erilaiset tunteet aiheuttavat tietenkin myös erilaisia kehoreaktioita. Aa, pelko tuntuu meidän kehossa erilaiselta, kuin sitten taas ilo, viha, Tuntuu erilaiselta kuin häpeä tai inho. Turva tuntuu erilaiselta kuin ahdistuneisuus. Perheenjäsenen sairaus herättää tosi voimakkaita tunteita, usein aika sellaisia hankalia tunteita, surun, pelon, vihan tunteita. On tosi tärkeää, että me tunnistetaan niitä tunteita, mitä me koetaan sillä hetkellä, ja niitä kehon viestejä, koska tunteiden taustalla on aina joku sellainen tarve. Pelko siitä, että meillä on tarve olla turvassa, ja sitä meidän turvaa on nyt jotenkin uhattu. Suru siitä, että viestii sitä, että me ollaan menettämässä jotain, mikä on meille tosi, tosi tärkeää. Häpeä saattaa viestiä, että, että nyt me halutaan tulla hyväksytyksi tässä tilanteessa, ja se on uhattuna. Usein puhutaankin primääri- ja sekundääritunteista, niistä tunteista, jotka suojaa sitten meidän oikein tunteita ja tarpeita. Esimerkiksi usein, kun sairastuminen herättää meissä vihaa, se on sellainen sekundääritunte. Se saattaa suojata paljon kipeämpiä tunteita, pelkoa, haavoittuvuutta, avuttomuutta ja niitä me halutaan usein suojata ja kätkeä. Jos me pystytään meidän kumppanin kanssa jakamaan näitä haavoittuvaisia tunteita, niin se auttaa paitsi niiden käsittelyssä, niin myöskin tota, uh, tuo sitä sellaista läheisyyttä, yhteyden kokemusta siihen parisuhteeseen. Usein molemmat kumppanit kokea ja reagoi asioita eri tavalla, ja silloin on tärkeää jakaa molempien tunteita. Jokainen voi tietää omasta kokemuksesta, että läheisyyden tunne, sellaista meille rakkaiden, tärkeiden ihmisten kanssa on tosi tärkeä kokemus. Ja että me voidaan tuntea sellaista aitoa läheisyyttä, niin sen perusedellytys parisuhteessa on kyllä kyky ilmasta pelkäämättä kumppanille kaikki erityisesti hankalat tunnetilat ja tunteet. Äsken viittasinkin noihin eri tehtäviin, mitä tunteilla on. Tässä kuvassa on nyt tällainen neljän perustunteen jako. Ilo, suru, pelko ja viha. Ja ilo onkin meidän elämän ihan ydintunne. Sen erilaisten ilon säviön merkitys elämän mielekkyyden kannalta on ihan kiistaton. Jos ei ole mitään hyvää, mitä tavoitella, niin, niin ei oikein jaksa edes elämässä eteenpäin. Ja silloinkin kun me ollaan mitä vaikeimmassa, ahdistavimmassa elämäntilanteessa, niin silloin sellainen toivon pilkahdus antaa usein voimia ja uskoa siihen, että tästäkin me selviydytään. Ilo on siellä elämänhallun ytimessä. Silloin on tärkeä tunne sellaisena elämän ylläpitäjänä. Mutta muilla tunteilla on ihan yhtä tärkeä tehtävä. Ne, ne suojaa iloa. Aa, kun me pysäyritään näiden perustunteiden tehtävien äärelle, niin huomataan, että ne muodostaa aikaan tällaisen mielekkään kokonaisuuden. Suru, surun tunne auttaa meitä luopumaan meille tärkeistä asioista ja, ja sitä kautta tekee tilaa uudelle ilolle, uusille unelmille. Jos me ei uskalta suremaan ja myöntämään, että jostain asiasta luopuminen tekee kipeätä, niin, niin silloin se saattaa tehdä meille erilaisia tunnelukkoja. Saattaa tulla sellaisia taakkoja, jotka estää meitä menemästä eteenpäin elämässä. Pelko suojelee elämää. Se varjelee, että me voitaisiin olla turvassa. Ja turvallisuus on yksi merkittävimmistä elonsävyistä. Jos me ei koettaisi pelon tunnetta, niin me asetettaisiin itsemme sellaisiin tilanteisiin, missä me oltaisiin vaarassa. Turvallisuuden tunne on sellainen kivijalka meidän sisimmässä. Ja viha huolehtii meidän reviiristä. Se pitää puolustamisen kautta meidän arvokkuudesta huolta. Vihan sanaan ei. ei. Tätä mä en hyväksy, että mulle tapahtuu. Ja vihaa me koetaan usein silloin, kun me pystytään myös aktiivisesti vaikuttamaan siihen tilanteeseen. Aa, koska viha pitää meidän arvokkuudesta huolta. Ja silloin kun me arvostamme itseämme, meidän on luonteesta arvostaa toista, ottaa hyvää vastaan myös toisilta ihmisiltä, niin ihan hyvä sellainen aloitekyvyn motivaation lähde.